Cosminu de joacă Marele Plan al lui Liviu Dragnea în urma scandalului legat de ambasada României din Israel, a devenit o marioneta lui Netanyahu. <fixi> Consultantul politic Cosminu sub a vorbit la Realitatea TV despre jocul lui Liviu Dragnea pe plan internațional, Precizând ce este un joc nubil, gesturile sale fiind excesive sub liniere Trebuie să vorbim pe două planuri, planul intern sub i planul extern. În plan intern. Ce au făcut tinerii de la inițiativa România este chiar un gest patriotic, este salutar în acest context în care opoziția este atât de subliniere, cu subliniere, nu vede nocivitatea relațiunii instituționale a unui om ca Liviu Dragnea cu partenerul strategic. Faptul ce cei de la inițiativa România supinesc acest deficit de opoziție este un lucru foarte bun, le-am citit solicitarea, este corect fundamentat. Sub umierei pot să spun un lucru, să zicem, în calitatea mea de foarte bun cunosctor al administrației americane, această solicitare va fi luată în seamă în mod clar pentru ce felul în care se analizează în mod argumentat pe un, un anumit subliniere de instituții din statul american, este unul foarte vigoros. Iar ceea ce inițiativa României cere se va pupa într-un fel cu toate rigorile statului american legate de un partener strategic subliniere de reprezentarea acelui partener, a explicat Cosmin subliniere. Consultantul politic a mai afirmat ce în ceea ce îl prive subliniere pe Liviu Dragnea nu trebuie decât să recapitulme subliniere tirile pe care le-a difuzat Realitatea TV în ultimele două luni subliniere I ceva. Liviu Dragnea a dorit să aibă o vizită în SUA, în care să aibă întâlniri cu oameni din mediul administrativ, din departamentul de stat. Nu areu subliniere IT. I. A fost refuzat această vizită, În ciuda faptului ce el chiar subliniere i-a luat bilete de avion. Nu a mai reu subliniere IT să meargă acolo. A fost o mic compensație prin vizita ministrului de în la Washington care însă acest a discutat cu totul altfel de lucruri subliniere nu la un nivel de reprezentare în care Statele Unite, Departamentul de Stat, se considere ce ar fi necesar să dea sublinierei un comunicat. Al doilea lucru pe care îl spun în premier, Liviu Dragnea a avut un demers oficial în calitatea sa de presubliniere din Camerei deputaților pentru a avea o întâlnire cu presubliniere din telecamerei reprezentanților din SUA, care însă a refuzat. De asemenea, acest demers de a se întâlni la nivel de omologii pentru dezvoltarea unor grupuri parlamentare comune. Deci, într-un mod evident, domnul Dragnea a fost refuzat de două ori în ultimele două luni, nu pentru ce România ar fi fost refuzat ci pentru ce domnul Dragnea face fel de fel de jocuri de tip politicianist prin care Liviu Dragnea vrea să se proiecteze, ce este izolat din punct de vedere internațional, într-o relație instituțională cu partenerul strategic, a detaliat consultantul politic. Caziniu sublinierea a mai spus, că acest lucru trebuie să ne dea de gândit. România nu se teme, viu Dragnea, de subliniere, e în plan intern, el încearcă să ne convingă ce ar conduce tot. În plan extern. Gestul său total excesiv sub liniere în administrarea relației cu statul Israel, în sensul intenției de mutare a ambasadei, l-a făcut cu atât mai puțin frecventabil pentru ce l-a prezentat ca pe un om care nu respect regulile jocului internațional. Sigur, Israelul este un stat prieten. Israelul are o tradiție atât cultural, cât subliniere investițional în relația cu România, dar nu trebuie să considerme ce deciziile geopolitice vor fi luate de Israel, ferea primi aprobare de la Washington pentru ce subliniere timp bine ce forca Israelului în regiune vine din susținerea pe care i o ofer SUA, iar cu acest lucru nu se joacă, a mai precizat acesta. Consultantul politic a mai declarat ce pentru premierul Israelului Benjamin Netanyahu acest demers al lui Dragnea, total nepotrivit în acceptiune românească, este un eveniment de pere care îl ajută în plan internațional să mai numere în pe lângă cele care deja sub i-au exprimat acordul pentru mutarea ambasadelor de la Tel Aviv la Ierusalim. Din punct de vedere al lui Netanyahu acest joc îi de cu plus. Pentru Dragnea nu este decât un inutil joc de imagine în România, în condițiile în care politica geostrategică pe care o face un stat trebuie să se coordoneze cu partenerii geostrategici, adică cu Statele Unite sub Uniunea Europeană. Aici nu avem niciun demers pentru ca să ne acestui tip de joc extern pe care Liviu Dragnea, într-un fel disperat, îl face. El, practic, a devenit o marionetă premierului Israelului care îi este de folos lui Benjamin Netanyahu doar în jocul internațional. România nu că sublinierea tig nimic de aici subliniere-i având în vedere poziția destul de fermă apresubliniere dintelui Claus Ioannis, asta va fi un element care îl va dezavantaja major pe Liviu Dragnea indiferent de ce gânduri are. Evident, gândurile sale, în afară de a se cepa de condamnare, este să mai urce o treaptă sau două trepte în ierarhia puterii sublinierei se candideze la presubliniere din CE? De cât sublinieră tigat nu vede cum ar putea să cât sublinieră tige, mecar să în subliniere îi fac acest capriciu subliniere îi să fie candidat al unui partid trecut pe nume personal. Dragnea, pentru ce de PSD nu prea mai putem vorbi, a mai explicat Cosminu subliniere.